bwana mtazamaji katika kipindi hiki maalum Globo tv tumefunga safari mpaka mkoa wa geita katika wilaya ya geita mjini mtaa wa bomba mbili. kata ya buhalahala ili kutafuta shule inayotoa elimu bora na mtoto wako na yenye kumjenga mwanafunzi kwenye maadili mazuri kujitambua usafi wa mwili na roho kuwa siku zote kizuri cha IUza utazama kushoto kwangu wow naona kibao kinachoonesha jina la Waje Girls Secondary School nikakumbuka kuwa siku zote za maisha yangu Nimikuwa nikisikia sifa nzuri za shule hii shule hii ya Waje Girls Secondary School shule ya mwe Nimebahatika kufika eneo hili na sitahitaji kuandikia mate tena wakati wino upo. mazingira yanavutia na wanafunzi kwa jinsi na inavyotazama wanaonekana shupavu ndio tena wanyenyekevu hebu tumsikilize mwanafunzi huyu ana nini cha kutuambia kabla ya kuzunguka shule nzima jina langu naitwa Janet Brandt ni mwanafunzi wa girls, kidato cha sita. kabla ni nimesoma baadhi ya shule lakini sikuweza kupata yale ambayo yasababisha mimi nifikie malengo yangu ila baada ya kuja waja nimeona mwanga wa kufikia yale inayoyahitaji katika maisha yangu mzazi wangu alipopata taarifa kuhusu shule za waja na pia kujua kuwa ni shule ambazo zinaongoza katika mitihani ya kitaifa alinichukulia fomu na kunileta hapa toka nimefika hapa nimepata elimu na ninaona mwanga kufika kule na kuitaji kufika pia malezi ya waja ni mazuri pia tumeelewa kwa malezi ya kidini kama unaitaji mwanao aweze kufikia malengo yake pia awe na nidhamu nzuri mlete shule za waja ya malengo yangu mimi ni kuwa daktari na kuwa daktari nahitaji elimu bola, walimu wazuri pia kuwa na vitendee kazi ambayo vinaweza kufanya mimi niweze kufanikiwa katika taaluma yangu kwa cho ni alizotoka siwezi kuyaona hayo lakini toka nimefika hapa wala nisho kona kihitajie nimekipata mtazamaji mwanafunzi huyu anazidi kunihamasisha nikooneshe maeneo tofauti tofauti ya shule hii najua unaweza kujiuliza maswali mengi je wanafunzi hawa wanaishije na vipi kuhusu ratiba zao za masomo na hasa kwa upande wa afya wanapataje huduma bora kwa haraka Hawa ni wanafunzi wa Wajio Girls Secondary School. Kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha sita, kwa kuwa Global TV. Tumefanikiwa kufika eneo hili. Muda huu wa jioni. Basi hatuna budi kuanza ratiba za jioni. Mida ya 12 kamili. hupata chakula cha jioni. Mama wengine wanaonekana kushika sahani. Bila shaka wakienda kuzisafisha. Na baada ya kumaliza kula, nini kinafata? Mcheza Mtazamaji, baada ya kuona kipengere hiki na uhalisia wa maisha ya wanafunzi hawa, we waje girls secondary school. Baada ya kupata chakula, basi wanafunzi wote hawa hukusanyika na kufanya maombi ya pamoja kabla ya kwenda prepo. Hii ni desturi yao ya kila siku. Na pia inaonesha ni jinsi gani watoto hawa hofu ya Mungu. Isi. unaviona wanafunzi hawa wakitawanyika baada ya kujikabidhi mbele za Mungu tayari wakielekea kwenye vyumba vyao vya madarasa ili waweze kujisomea masomo ya usiku hebu tuone mtazamaji kama kweli watoto hawa wamejengea nidhamu ya hali ya juu maana yangu ni kwamba wanaweza kutulia na kujisomea vizuri bila kusimamiwa na walimu jionea hali wanafunzi hawa wakijisomea masomea usiku bila shaka muda wa kulala umewadia tayari kwa ajili ya kuelekea kwenye mabweni yao ili kuweza kupumzika na hii ni sehemu ndogo tu ya mabweni yao na hapa wanaonesha ni jinsi gani ambavyo wanalala tena wakijaliwa na walimu wao pamoja na kuhamasishwa kutumia vyandarua ili kujikinga na malaria Mtazamaji, hiyo ndiyo hali halisi ya jinsi wanavyoishi wanafunzi hawa wa Waje Girls Secondary School. Bado mtazamaji, sijamaliza. Kukuonesha vizuri uzuri wa Waje Girls Secondary School. Ulivyo na kadhalika. Kama ilivyo disturi ya shule hii. Mida ya asubuhi wanafunzi wote hujumuika kwa pamoja eneo la paredi, pamoja na walimu wao ili kupeana maelekezo ya kuhakikisha wanakwenda na wakati ili wazidi kufaulu hati ya kuongea nao na kubadilishana nao mawili matatu kiukweli sijawahi kuona wanafunzi wenye maadili mazuri kama waje girls secondary school wanafunzi hawa wamelelewa kiroho na kimwili kwa usafi sasa ndio usiseme tazama mwenyewe mtazamaji hebu ona wanafunzi hawa walivonadhifu Evo tu. Na sasa muda o darasani umewadia. Hebu tuende ili tujionee jinsi gani wanapojifunza kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita. Baada kumaliza ratiba za asubuhi na kisha kupata chakula. Kwa upande wa jioni wamejengewa mazingira ya kujisomea kwa makundi makundi ili kusaidiana na kukumbushana juu ya yale waliofundishwa wakati wa asubuhi. Hongera sana kwa uongozi mzima wa waja kwa kuboresha mazingira ya wanafunzi. Ninadra sana mtazamaji kukuta shule ina bustani kama hizi. Mara nyingi utakuta ni kwenye hoteli tu. Watoto hawa wanapewa pia nafasi ya kuendeleza vipaji vyao. Ama kweli ni hawavumi lakini wamo. Hebu tazama vipaji hivi. samaji wenyu si ni ndani nyingi andi taron kutoka pwani ya pwani wa kutenda wa wa kama mtazamaji na wakati umewadia wa kukuonesha ewe mzazi mlezi juu ya shule hii ya Wajagger Secondary School ilivyojipanga vizuri katika kuhakikisha inafundisha masomo ya sayansi tena kwa vitendo hebu tazama maabara hizi hata kama mwanafunzi kakate tamaa kabisa kuchukua masomo ya sayansi lakini akijawaja basi atapata tumaini jipya Mtazamaji, huo ndio uzuri wa Jega Girls Secondary School ambapo ina jumla ya walimu 39 na wanafundisha masomo ya yes, sayansi, ati pamoja na biashara kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha sita. Na shule hii ilianzishwa rasmi mwaka 2013 ambapo mwaka 2014 na ilishika nafasi ya 28 kitaifa kwa matokeo ya kidato cha sita, huku mwaka huo huo kwa upande wa Olevo ilishika nafasi ya 14 kitaifa ambapo mpaka sasa hivi bado wanaendelea kufanya vizuri kadiri siku zinavyozidi kupanda nao wanazidi kupanda na kushika nafasi za juu zaidi wawe mzazi au mlezi ambaye umeridhika na hali ya halisi ya Girls Econell School basi usiangaike hata namna ya kupata form au maelekezo ya kujiunga na shule hii wapigie sasa hivi kwa 0756141522 au 0715566 sita sita 77 au sifuri, sifuri, au wasiliana nao kwa barua pepe yani email ambayo ni chacha at chacha@uwajogeneral.com na at jacqueline@uwajogeneral.com naitwa Catherine kahabi karibu uwaj girls secondary school kwa bora ya binti yako pamoja na malezi bora ya kiroho na kimwili uanja girls secondary school namba moja, Tanzania nzima tuna kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers Sasa. Global TV online ni TV yako ya mtandaoni ambayo inakupa taarifa zote muhimu na matukio yanayotokea hapa nchini na duniani kwa ujumla. Mtandao wetu wa waandishi umesambaa kila kona ya dunia kuanzia London, Uingereza. Kinshasa, DRC, Nairobi Kenya, na Washington Marekani. Hiyo yote ni kukusogezea wewe mtazamaji wetu habari kwa haraka na ufasaha zaidi. Endelea kusubscribe na kufuatilia Global TV online ili uwe wa kwanza kupata uhondo wa taarifa za ulimwengu.